كيف يكون الظلم؟ كيف يكون الظلم؟ بلد لا لا نعرف كيف يسير الى اي طريق وهذا الظلم الاخير وهذه الفضيحه التي نحن لا والله لا ندري الجمعه الماضيه لما تكلمنا عن مدرسه حج راضي وحج راضي بعد ما ميت الان حج حج راضي زين كم كم سنه من سنوات مدرسه حج راضي الله يرحمه يعني تحيه اخواني الى الفنانين العراقيين خصوصا يعني نحن لا نستهين وانما نذكر الموقف في التحيه لكل فنان عراقي جزاكم الله خير والله انتم ناس مقاتلين مجاهدين والله افدتم المجتمع والله والمجتمع وانتم فقراء ما اعرفوا سبحان الله ما حتى الفنان العراقي ما يموت فقير ما ادري ليش اليش هذا يموت فقير؟ العالم فنانين العالم تجمع مليارات اعمل حتى الفنان العراقي الفنان العراقي يموت يعني علاج ما عنده اواخر ساعات يعني سبحان الله اي وحده من الفنانات شربايا قريولا ما حد جابولها ناس تبرعوا لها الله يرحم ال الذين ذهبوا الله يرحم الذين حضروا او ما زالوا احياء لذلك يا اخواني هذه هذه الفضائح هذه الاسئله التي تسربت هذه من سوف يستفيد منها من اولاد الفقراء لا ابن المسؤول، لا ابن المسؤول ما عنده وقت يدرس يا اخواني، ما عنده مجال حتى ياخذ محاضرات خصوصا ما عنده مجال لأنه البابا مشغله بالاستثمار لأنه مسافر ورايح وطالع وهكذا يريد شهادة مجانا، بلاش وهو نايم، لا ما يريد حتى مو يعني سؤال سريع لا لأسئلة كاملة لازم ياخذها 100% وهذا طبعا والربعنا اخوان كثيرون احنا هسه الان احنا سبحان الله احنا مسلمين، انتبهوا والله على هالعباره، احنا مسلمين اخواني الان قله نحن مجتمع قليل، نحن طائفه قليله فنعيش في هذا المجتمع لان هذا هذول البوذيين يقولون عندنا حلال، احنا اسمع شيل بالله على كيفك شيخنا إحنا. احنا طائفه الان طائفه صغيره منصهره في هذا المجتمع، احنا لازم نحافظ على انفسنا، لان احنا جايين نتك... نعيش مع مجتمع بوذي. فالمجتمع البوذي عنده حلال هذه احنا عندنا حرام فأخواني يا مسلمين انت فهذا علينا حرام المجتمع البوذي هاي عنده حلال احنا ما علينا يعني. لذلك يا اخواني يقول لك انت ليش انت لماذا تتكلم؟ لماذا تتكلم عن واقع تريد حتى هذه الاصوات ما تريدون تسمعونها؟ يعني لا تريدون ان تسمعوا قول الله لا تريدون ان تسمعوا نصيحه لا تريدون أن ترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى حتى في الأشهر الحرم لا تريدون أن ترجعوا إلى الله يا هذا حلال وحرام حرام حلال وحرام حرام لذلك الآن المجتمع ده يمشي مقلوب مقلوب طبعا لأنه الناس اللي مو كفاءات مو كفاءات يا أخي مو هذا حرام عليك يعني مع احتراماتنا انت مجاهد انت معارض مع احتراماتنا معارض هو ما كل معارض غلط اي اي بس هذا مو معنى انا راح انا جايب لي شاد شا لي رتبه الشق الحلق اي هذا مو صار له 40 سنه اي مو هذا 40 صار سنه اي مو هذا شاف الظن شاف الموت يجي واحد على الحاضر شاد رتبه شلون يصير؟ اي هذا حلال وحرام يقول لك ما يعرف يقود، شلون يصير؟ واحنا ذكرنا لكم فيما بعد. يعني هذه حادثه قبل ثلاثة اربع سنوات من هؤلاء الناس. قال يقول انا جيت شاورته والله هذا مسؤول، قال انا انا رجل عمي انا من الطائفه الاخرى، الان هسه اقدر اشيل به يقول والله وقفت الضابط السيطره، والله وقفت يقول وانا طالع اريد يقول شاورته بيني وبين نفسي. بين قلت سيدي بلكت انا اخوك المقدم الفلاني انا الطيار. سيدي ترى انت لابس النسر والله غلط. قال يا معود هاي حاطه هيك على الصفحة يا معود ها يا معود قلت والله هذا ما شفته والله هذا شوف النسر والله ما شفته الا عيوني نعمت. والله دورات يقول يقول, يقول اصحابي بقوا على نجوته يقول والله والله ليل ونهار يقول ايش؟ يصير يقول يا معود هذا اخواني شلون هذا؟ وهذا هذا الظلم. هذا الظلم هذا الظلم الذي نقع فيه نقول حسبنا الله ونعم الوكيل نقول حسبنا الله ونعم الوكيل